يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ اِنْفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْ كُمْ لَمَنْ لَيُبَطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدَ أَنْعَمَ قتل من الله ليقولنك كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.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 من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه الْقَرْيَةِ الظالم أهلها واجعل لنا من وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاروت فقاتلوا أولياء الشيطان إن فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشيا وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجر قريب قل متاع الدنيا قَلِيلٌ والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند إن تصبهم سيئاتُه يقولونها هذه من عندك قل كل من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يضع الرسول فقد أرسل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 فقوة في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يَكُنْ له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يَكُنْ له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم